السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأقدم لكم في هذا الفيديو 30 معلومة نفسية إن لم تنفعك اليوم فلابد وأن تنفعك في يوم من الأيام فقط شاهدوا الفيديو إلى النهاية وإن أعجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك ليصلكم الجديد وشكرا لكم خلال أي مناقشة حادة مع شخص ما لتهدئه الأجواء وخفض التوتر حاول خفض صوتك قليلا أثناء الحديث وسيبدأ التوتر يقل تدريجيا وإن كان الشخص الآخر من المقربين لديك وجه له أي إطراء بسيط وستتغير حالته المزاجية فورا عندما تريد شيئا ما ترغب فيه بشدة لا تظهر حماستك الزائدة للبائع بل تظهر بقليل من خيبة الأمل وكأنك غير مهتم بهذا المنتج أصلا هذا التصرف البسيط سيدفع البائع إلى خفض السعر لكي لا يفقدك على عكس لو رأى أنك تريد هذا المنتج بشدة فهو سيضمن أنك ستعود له عاجلا أم أهجلا الشخص الذي يغضب منك ثم يعود ليحدثك بدون عناد أو عصبية لديه شخصية صافية صادقة من أكثر الشخصيات وفاء فأفضل لك أن تحافظ عليه وأن لا تخسره معظم الذين يهددون بالرحيل هم في الواقع يريدون البقاء لكن لكي يشعروا بأن وجودهم مرغوب فيه فهم يفعلون ذلك ليطلب منهم البقاء لا غير لأن من يريد الرحيل فعلا يرحل في صمت خوفا من أن يسأل عن سبب فعله ذلك وأن يكون مضطر لتبرير ما فعله لجعل شخص ما يوافق على طلبك أطلب منه في البداية شيئا معقدا أو صعبا تعرف أنه سيرفضه أظهر القليل من خيبة الأمل ثم أطلب منه الشيء الذي تريده في الحقيقة وسيوافق عليه غالبا لأنه سيخجل من أن يرفض لك طلبين متتاليين فمثلا لو كنت تريد من والدك أن يشتري لك دراجة هوائية أطلب منه في البداية أن يشتري لك دراجة نارية ولأنه سيرفض أظهر قليلا من خيبة الأمل ثم أطلب منه أن يشتري لك فقط دراجة هوائية وسيفعل ذلك في الغالب أما إن كان والدك ميسورا قليلا ولديه ما يكفي من المال فاطلب منه أن يشتري لك سيارة وحين يرفض أطلب منه أن يشتري لك فقط دراجة نارية وهكذا لزرع فكرة في رأس شخص ما اطلب منه ان لا يفكر فيها فمثلا سأطلب منك الان ان لا تفكر في الفلفل الحار فبماذا يا ترى ستكون تفكر الان نفسيا الاشخاص الذين لا يهتمون لامرك كلما زدت في اهتمامك بهم زادوا من تجاهلك لذا لا تسمح لسلبيتهم ان تؤثر عليك ركز على نفسك وعش حياة أفضل، من أحبك أحبه، ومن أعرض عنك دعه وشأنه. إذا جلست فترة طويلة في غرفة أو مكان يطغى عليها اللون الأصفر، فستشعر بالإيجابية والارتياح، لأن اللون الأصفر يساعد على التخلص من التوتر والعصبية. حين تسمح لشخص ما أن يجعلك غاضباً، فقد سمحت له بأن يهزمك، لأن الغضب يعالج كل المشاكل بطريقة خاطئة. الغضب يجعلك تتصرف كالأطفال، لا تعرف ما تقدم ولا ما تؤخر، ما تقول ولا ما لا تقول، إذا شعرت بالأرق وعدم القدرة على النوم حاول التوقف عن التفكير في مشاكلك وابدأ في تأليف قصة خيالية وتصور سيناريوهات مثالية لحياتك وأنت مغمض العينين 60% تقريبا من الناس يتظاهرون بالانشغال بهواتفهم لتفادي مقابلة شخص يعرفونه في الشارع العام أو موقف محرج تعرضوا له إذا كنت تظن أن من تحب مثالي وخالي من العيوب فأنت مخطئ تماما لأن الدماغ يحاول عادة أن ينسيك أو يخفي عنك كل عيوب من تحب وهذا ما يجعلك تسامحه بالسرعة عندما يخطئ في حقك ربط سعادتك وشقاؤك بشخص واحد في حياتك قد يضمر حياتك كلها لأن الناس تتغير من فترة لأخرى واهتماماتهم تختلف باختلاف المراحل العمرية لذا لا ينبغي أن تربط سعادتك بشيء متغير أغلب الأشخاص يشعرون بالتوتر إذا بدأوا في الحديث أثناء وجود شخصهم معجبون به إذا كنت تظن أن الذي يحدثك قد كذب عليك، فابقى صامتاً قليلاً ولا تجيبه مباشرةً، فإذا بدأ بالشرح المطول، فهو في الغالب كان يكذب عليك. إذا